Morjes. Tällä viikolla ajattelin puhua omasta tilanteestani. Ää, viikko sitten tuota, jouduin jäämään sairaslomalle, kun pahentui taas no, ahdistusoireet siihen pisteeseen. että Kun työpaikalla avaas tietokoneen, niin alkoi tuntua ihan fyysistä kipua tulla rinnassa, koska ahdisti se työnteko niin paljon. Niin ei sitten ollut oikein muuta mahdollisuutta kuin hakeutua sitten lääkäri joka laittoi nyt alkuun sitten puolitoista viikkoa sairaslomaa. Ja tota, oireethan on hyvin samanlaiset kuin mitä oli keväällä, jolloin olin kuukauden verran poissa töistä. Nyt varmastikin selviää vähemmällä poissaoloilla. Uh, tässä viikon aikana kun puolisoki oli tiiviisti töissä, niin vietin aika monta tuntia tällä asunnolla ihan yksinäni. Ja oli sitten aikaa miettiä ja pohtia, että mikäs helvetti se nyt taas tämmöiseen tilanteeseen ajoi. Ja uskon löytäneeni ainakin osittaisen selityksen siitä, että... Nulla ei ole ollut mitään tarpeeksi tarkkaa päämäärää tässä elämässä nyt ylipäätään. Eli jos ajatellaan, että milloinkaan on ollut onnellisimmillani ja kaikkein motivoitunein, niin se oli varmasti silloin, kun olin opiskelemassa yhteiskuntatieteiden maisteritutkintoa. Ja se johtui siitä, että joutui niin kuin pitkän ää, polun käymään, että ylipäätään tähän sinne opiskelemaan. Ja nolla oli kristallin kirkkana mielessä se tavoite, että oli mitä, tuli mitä tahansa eteen, niin minä haluan ne maisterin paperit. Ja nehän nämä sitten. Sainkin ja hyvillä arvosanoilla ja nopeassa aikataulussa. Mutta sitten siinä samalla unohtui miettiä, että mitä sitten sen jälkeen. Että ajatuksena oli, että minä niin hakeutuin johonkin asiantuntijatyöhön, mutta sitten en yhtään osannut jäsentää sitä, että millaiseen asiantuntijatyöhön ja että ylipäätään sopiiko sellainen minulle. Ja nyt sitten on tässä huomannut, että ei se oikein sovi minulle. Siis tällainen työ, jossa ollaan se koko työpäivä ja tietokoneen ruudu edessä ja ei saada mitään silleen konkreettista aikaa, mikä näkisit sitten toteamaan. Niin tässä on nyt tullut sellainen ymmärrys, että en minä voi tuolla jatkaa enää kovin pitkään. Jonkin aikaa nyt täytyy vielä jaksaa, koska muutokset vaatii aikaa. On, joka tapauksessa ollaan puolison kanssa päätetty, että ensi vuoden kesällä, niin muutetaan tältä täältä Joensuusta. Ja sitten minä vaihdan siinä samalla alaa. Ja se, mitä minne minä nyt olisin suuntaamassa, niin on, on turvallisuusalalle takaisin, koska siinä näkee sen tuota, vaikutuksensa, sinällä ei, ei näe käteensä jälkeä niin joku talonrakentaja tai hitsaaja, mutta sen kouriin tuntuvasti tietää, mitä, millä tapaa on sitten niin kuin pystynyt toisia ihmisiä auttamaan. Ja muutenkin niin, tuota, tämä Ala, niin sopii minulle paljon paremmin kuin se tietokoneen ruutun tuijottaminen 7,5 tuntia päivässä, koska se nyt on todettu, että se vaan aiheuttaa pahaa oloa ja ahdistusta ja minusta ei oo siihen ja ää, toisaalta jos miettii silleen palkankin kannalta, niin nää en tienaa siellä maisterin tutkinnulla yhtään enempää kuin tienasi viimeisinä vuosina tuota, sekuuritaksella, mikä on aika käsittämätöntä, mutta totta. Mutta tämä on niin valennut tässä yksinäisten tuntien aikana täällä asunnossa, että ää, täytyy olla tavoite ja päämäärä, joka on tarpeeksi tarkkaan rajattu. Se ei riitä, että on vain niin sellainen harmaa kuvitelma, että minä menen johonkin asiantuntijatyöhön, en tiedä mihin, ja sitten minä niin kun siellä olen vaan rakennan elämääni sen varaan. Se ei riitä, koska silloin se harmaa alue niin se vallottaa sitten, Ainakin minulla niin koko pääkopa ja kaikki on vaan harmaata ja ei niin kun ole mitään päämäärää. Ja tulee just se, että ihan sama, että mikä ei tunnu miltä. Ja sitten ollaankin taas lääkärippakeilla, kun ei vaan pysty. Ei vaan pysty tekemään. No. Sitten näin sellaisen Aika hyvän videon tuota tähän asiaan liittyen, just tätä talorakennusmetaforaa käyttää, että jos ajatuksena on rakentaa talo, niin se, että jos vaan alkaa tekemään sitä ilman mitään suunnitelmaa, niin eihän siitä tule kuin betoni ja läjää kasalautoja, jotakin hemmetin putkia, ei siitä tule valmista tai ehkä siitä saattaa tulla jotakin sinne päin, mutta se on silti ihan paska. Niin tämä oikeastaan toimii koko elämän metaforana silleen, että pitää olla suunnitelma, pitää tietää missä järjestyksessä asiat tehdään, eihän talossakaan aleta sisustamaan ennen kuin viemäröinti on tehty. Niin tämä pätee sitten myöskin ihan elämään ylipäätään, että jos ei ole suunnitelmaa, mitä haluaa tehdä, niin sitten lopputuloksena saa paskaa tai jotakin vähän sinne päin. Silloin on niin muiden vietävänä ja vaan niin koittaa koittaa niitä Kiviä pois, jotka, joita muut heittelee sinne sinua kohti. Niin tällaisen valaistumisen on nyt kokenut tässä sairaslomani aikana. Ja tosiaan todennut, että tämä nyt vaatii isompia elämänmuutoksia, että nämä asiat saa kuntoon, koska jos nytten on näin Huonossa ja maassa, että puolen vuoden välein tuota, sairaslomalla uupumuksen takia, niin jos mä jään tänne, niin mitä se tilanne on sitten viiden vuoden päästä? No sanoisin, että ei nyt ainakaan parempi. Niin siinä, siinä mielessä niin tämä on varmastikin oikea ratkaisu nyt, mutta tietysti. Asiat ei tapahdu sormia napauttamalla. Että tässä vielä puolisen vuotta ää, mennään näillä samoilla, mutta tota, onpahan sen tämä suunnitelma, mitä kohti pyrkiä, joka sitten tuo voimaa tähän arjessa selviytymiseen. Ää, tällainen... Video tällä kertaa. Ehkä ensi viikolla sitten jotakin yleisluontoisempaa, että ei mitään tämmöistä päiväkirjamaista tilitystä. Kiitos kun katsoit ja kommentoida saa. Moi moi!